בסרטונים הקודמים למדנו שמומנט של כוח, תרשו לי לצייר את זה כדי שתזכרו על מה אנחנו מדברים. בואו נגיד שזה מוט, וכאן אה, נמצא ציר הסיבוב שלו. זה ציר הסיבוב. נגיד כוח כאן. בניצב למות, נגיד שהאורך של למות הוא R. והכוח הזה הוא F. אנחנו יודעים שמומנט של כוח שווה לכוח כפול המרחק, נכון? אנחנו יודעים מה כוח. כוח שווה למסה כפול תאוצה, ואת זה כופלים במרחק. מומנט של כוח שווה למסה כפול מרחק, התאוצה כפול המרחק. למה שווה התאוצה? מומנט הכוח שווה למסה כפול השינוי במהירות. חלקי השינוי בזמן. כפול המרחק. נכון? את כל זה למדנו בסרטונים על מומנטים, כדי שתחזרו על זה כדי להבין במה Jean viewed bulun adjustments באופן כללי אם משהו לא במסתובב והם מפעילים עליו מומנט או אם משהו מסתובב ומפעילים עליו מומנט בכיוון הסיבוב הוא יסתובב photos או אם יש לברע סיבוב VIDEO סובוב מהר יותר מה שאני רוצה להראות זה מה, ש... מה קורה כשלא מפעילים מומנט אם לא מפעילים מומנט הגודל הזה שווה לאפס. אני לא מבין למה כתבתי די. יכול להיות די. לא הייתי צריך לקרוא לזה R, צריך להיות די. אם זה 0, אנחנו לא מפעילים מומנט. מה זה אומר? זה אומר שהשינוי במהירות חלקי השינוי בזמן כפול המרחק אינו משתנה. הגודל הזה שווה ל-0. כלומר, המכפלה, המכפלה, המעירות כפול המרחק, היא קבועה. זה נובע ממה שדיברנו כרגע, זה נובע מחוקי ניוטון ומיוסם לסיבוב גוף שאין לא מסתובב ימשיך לא להסתובב וגוף שמסתובב ימשיך להסתובב. במקרה הזה, אם הגוף כאן, במקרה שאין מומנט, אם הגוף כאן שווה ל-0, לא מופעל עליו כוח. מה שלא תהיה של הגוף הזה תישאר קבועה, בסדר? הוא ימשיך לסתובב באותה מהירות. אם אני מפעיל מומן גדול יותר, הוא ינוע יותר. אם אני מפעיל אה, פחות מומן, הוא יעט בקצב. אנחנו יודעים שהמהירות הזאת, כפול המרחק, זה קבוע. בעצם איני יודע למה השארתי את המסה בחוץ. אנחנו יודעים שהמסה כפול המהירות כפול המרחק. זה גודל קבוע. בסדר? מה זה אומר לנו? בסרטון על מהירות, בסרטון על מהירות הזוויתית, אני חושב לאט היום. למה היא שווה? המהירות הזוויתית שווה למהירות הקווית חלקי הרדיוס. ובמקרה זה הרדיוס הוא המרחק הזה. על כן, אפשר לכתוב אותך המהירות חלקי מרחק, אני מתכוון לרדיוס. של המעגל, בואו מסתובבים, בסדר? זה יכול להיות המעגל כאן, זה D, זה הרדיוס שלנו. ואני מחליף אותיות כדי לבלבל אתכם. בואו נראה אם אני יכול לשנות את הביטוי הזה. כדי לכלול בו את המהירות הזוויתית. תכף תראו לאן זה מוביל. בואו נבודד את V. נכפיל את שני הגפים האלה ב-D. מקבלים ש-D כפול עמגה שווה ל-V. לקחתי ה-D הזה ושמתי אותו בצד הזה. נכתוב את זה כאן. M כפול D כפול ה-V כפול d שווה קבוע הכל בהנחה שלא של פועל מומנטה למערכת הזאת. אז מה יש לנו? יש לנו M כפול המהירות הזוויתית כפול D. בריבוע שווה לקבוע. מה זה אומר? זה אומר שהמסה של גוף מסתובב. לכתוב את זה מחדש. מה שאנחנו יודעים הוא כשהמסה של גוף מסתובב כפול המהירות כפול מהירות הסיבוב שלו, כפול המרחק למרכז הסיבוב שלו בריבוע, בעצם אני אחליף את ה-D ב-R, העניין אני יודע למה משתמשתי ב-D מלך התחילה, כפול R בריבוע זה קבוע בהנחה שהכוח השקול, המומנט השקול, שווה ל-0. אם היינו רוצים להכניס את המהירות הזוויתית, מההתחלה היינו יכולים להגיד שהמומנט שווה למעשה כפול השינוי במהירות הקווית חלקי, השינוי בזמן, כפול הרדיוס של המעגל, שבו הגוף מסתובר. ואז השינוי במהירות הקווית הוא כמו המסה כפול, השינוי במהירות הזוויתית כפול הרדיוס. חלקי השינוי בזמן, וזה אותו הרדיוס, זה אותו R. כי מירות הקביד שואל למירות הזהבית קפول על ראדיים שמכיבו אנשים מיניים שאר לא משתנה כל שינוי במירות אגב ה görmו שינוי במירות הזהבית. ואז נקבלו that it took place. אם מומנט שואל F's לא יש שינוי במירות הזהבית, המירות הזהבית קפוא. יש לנו massa קפول למירות הזהבית. יש לנו את האר הזה ואת האר הזה קפول ארבעה רבועים. ולקפוא. לאן זה מוביל? בואו נחשוב רגע. נגיד יש סיבה למה שאני עושה, ותכף תראו אותה. נגיד שזה סוג מסוים. סוג מסוים של מות מתקפל, ואני מחליק בקרח. אני לא מצייר את הגוף של המחליק. כדי לא לסבך את העניינים. נגיד שזה סוג כלשהו של זרוע רובוטית, והיא קשורה לכאן, היא מחזיקה את המסה הזאת. זה פשוט. לאחר שתבינו את זה, תבינו מה קורה בהחלקה הומנותית על הקרח, במשחקי החורף האולימפים. הם היו כבר נכון? בכל מכן, נגיד שהגוף הזה מסתובב במהירות מסוימת, הוא של עשרה רדיאנים בשנייה. זאת המהירות הזוויתית שלו. בואו נגיד שרדיוס הסיבוב שלו הוא עשרה רגל. מכיוון שאנחנו רוצים למנע מחיכוך, נגיד, נגיד ש... שהוא מחליק על משטח קרח. מהו התנאה הזוויתי שלו? הביטוי הזה הוא התנאה זוויתי. מהו ההתנאה הזוויתי שלו כרגע? המסה כפול 10, בעצם, בואו נשנה את רדיוס הסיבור. נגיד שהוא 8 רגל, שיהיה יותר ברור. המהירות הזוויתית 10, ואז הרדיוס שהוא 8. אז כפול 64 זה שווה ל-640 כפול המסה. זה התנאה הזוויתי של הגוף. מה קורה עם הזרועה הזאת בגלל סיבה הכל שהיא מתקצרת? נגיד שהיא אה, מתקפלת ככה, כי תוצאה מכך, המסה מתקרבת למרכז. אכתובת זה בצבע אחר. המסה מתקרבת למרכז ואז הרדיוס עכשיו הוא 4. אבל לא שיניתי את המומנט השקרו לו כל מה שעשיתי הוא לקרב המסה למרכז. באיזה מהירות הוא הסתובב עכשיו? בואו נחשוב על זה. היתנה זה ביתי שלו איןנו משתנה. היתנה זה ביתי כבוי. איןנו משתנה. אנחנו יודעים שהמסה כ full המירוץ הזה ביתי. המירוץ הזה ביתי 1. כ full החדש כ full שווה גם 640 m. היתנה זה ביתי איןנו משתנה. נצמצמת m לשני אגפים ונחלק את שני אגפים ב 16 אנחנו יודעים שהומגה 1 שווה ל-640 חלקי 16, שזה 40. מה קרה? במקור המייעוץ הזוויתית הייתה עשרה רדיאנים בשנייה. כשהטנתי את הרדיוס בחצי, התקרבתי למרכז. התקרבתי למרכז הסיבוב בחצי. עכשיו אני מסתובב פי 4 יותר מהר. זה קורה כי הגורם הזה הוא בריבוע. ודאי ראיתם פעם משהו כזה. כשהמחליק בקרך מסתובב, כשזרועותיו פתוחות ועד שהוא מצמיד את הזרועות שלו לגוף, הסיבוב נעשה הרבה יותר מהיר. זה קורה כי יתנה שלו פרופורציוני לריבוע רדיוס הסיבוב. סביב ציר הסיבוב שלו. ואני מקווה שלא בלבלתי אתכם. אפתור עוד כמה שאלות בנושא בעתיד. עכשיו זה ממער הזמן, להתראות.